תחת הכותרת השכלה יש לפרט את שלכם, סוג התואר או השמחה שלכם, המוסד בו למדתם, תחום הלימודים וההתמחות. כאשר תכתבו את שם מוסד הלימודים, יעלה הלוגו שלו באופן אוטומטי. במידה ויש לכם תואר שני, הקפידו לא לדלג על הוספת הפרטים של התואר ראשון. הצטיינתם בלימודים? ציינו זאת, הלינקדין הוא לא המקום להצטנע